اهلا بيكم عموما في كل كير. جالنا استفسارات كتير ازاي اقدر اعمل كونكت على شبكه واي فاي مخفيه؟ الاول كنا نقدر بمنتهى البساطه ان احنا نعمل كونكت نجرب نكتب اسم الشبكه ونكتب الباسورد بتاعها ونكتب التشفير بتاعها على طول بنعمل كونكت. لكن من بعد اندرويد 8، اندرويد 9، واندرويد 10، ما نقدر نعمل كده، بقى لازم خطوه اضافيه نعملها عشان نقدر نعمل كونكت على الهيدن نتورك او الشبكه المخفيه. في الفيديو ده هنوريكم ازاي بمنتهى البساطه نقدر نعمل كونكت على شبكه واي فاي مخفيه. اول خطوه هنبتدي هندخل على شبكه الواي فاي اللي عندنا. دوس على الواي فاي ونبص هنلاقي الشبكه مش موجوده. اول حاجه هنعملها نعمل اديد نتورك. اول ما بنعمل اديد نتورك هيظهر لنا اسم الشبكه اللي احنا هنعملها الشبكه المخفيه. نبتدي نكتب وبعد كده هنكتب التشفير بتاعها. نختار التشفير. الخطوة اللي بعد كده هنبتدي نكتب الباسورد. وبعد كده هنلاقي كلمة سيف. عنده سيف. المفروض في الاندرويد الطبيعي بنلاقي الشبكة بتاعتنا ظهرت. وبعد كده بتعمل كونكت لكن دلوقتي ما بتعملش كونكت مش شايفة الشبكة معي. طب اعمل ايه? زي ما قلنا لكم في خطوة اضافية لازم نعملها. الخطوة الاضافية دي بتتمثل ان انا بعمل نفس الخطوات بتاعتي دي كلها تاني. بعمل اديت وبكتب اسم الشبكه بخش اختار التشفير بتاعي بعد ما بختار التشفير بختار الباسورد بعد ما كتبت الباسورد بتاعي هعمل الخطوه الاضافيه اللي احنا قلنا عليها هاجي عند ادفانسد اوبشن واروح دايس على السهم اللي تحت هيبتدي يجيب لي اكتر من اختيار من ضمن الاختيارات الموجوده عندي هلاقي هيدن نتورك طبعا هنلاقي مكتوب قصادها نو no. هنبتدي ندوس سهم لتحت ونختار يس ونعمل سيف. بعد ما عملنا الخطوه دي هنلاحظ ان التليفون بتاعي ظهر الشبكه المخفيه وعمل عليها كونكت بمنتهى البساطه زي ما احنا شايفين قدامنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وسبسكرايب للقناه واحنا بنوعدكم كل حلقه هنقدم لكم حلول وخطوات تسهل عليكم استخدام التليفون بتاعك بمنتهى البساطه.